مش عطيت السماعه فودني بسمع ام كلثوم فجاه طلع عليها اسا عملت ايه مش ارمي ايوه مش ارمي كوبايه الشاي ماشي رحت ماشي كوبايه الشاي رحت رجعها في بشو قاعد يقول اف احا كده كوبايه لسعتني